Suomestako EU-urheilun seuraava kestomenestyjä? No, miksi ei? Menestyminen on aina nautinnollisesti kuin sitä tulee. Jonkin verran sitä tietysti Suomeen on jo EU-urheilunkin saralla ehtinyt, ehtinyt öö, pudota. Urheilussa on historiallisesti aina kyse siitä, että se heijastelee yhteiskunnassa olevia arvoja ja eu urheilun kohdalla nämä arvot varmasti liittyvät teknologiaan, luovaan soveltamiseen ja innovaatioon, tämmöisiin juttuihin, jotka on ollut Suomessa keskeisiä ja pitkään ja varmaan tulee myös tulevaisuudessa olemaan. Kun puhutaan menestymisestä urheilussa, niin mestaruuksien sijaan kuitenkin varmasti tärkeintä on se, että pystytään luomaan sellaiset yhteiskunnalliset rakenteet, joiden puitteissa pelaajat ja ennen kaikkea nuoret pelaajat pystyy nauttimaan, kehittymään, viettämään aikaa harrastuksen parissa ilman, että pudotaan fyysisesti, sosiaalisesti tai koulutuksen kannalta jälkeen. Tämä tietysti johtaa haasteisiin, joiden ratkaisut Varmasti löytyy siitä, että päästään viemään eteenpäin seuratoimintaa, valmennustoimintaa ja nuorisotoimintaa ja niiden yhteispeliä. Ja tässä mielessä e-urheilu varmasti on samassa tilanteessa kuin kaikki muutkin urheillajit.